una amable, una trista, una petita pàtria, entre dues clavors de comerços antics, de parilles lentíssimes, infants a la placeta, de nobles campanades i grans llits de canonja, d'una certa grobor de pianos usats. Mentrestant, la humitat també era l'empedrat, i a fulles de petugues, la conca entre les cames, el rosaria en família, la corda de l'escala, el carrer de la mare, el carrer del miracle, i la filla major, rodant d'inici als conjugals al ruixi, l'ade de cos present entre quatre brandons, els corcons de la taula, una lenta tristesa, una pobra nostalgia